کبھی مصروف آزادی بھی یہ ہونے نہیں دیتے کبھی مصروف آزادی بھی یہ ہونے نہیں دیتے میرے بچے مجھے فٹ پر سونے دیتے